جيت ابارك لك وهني من فرح قلبي بغني، جيت ابارك لك من فرح قلبي بغني، اقبي يا بنت عايض، اقبي يا اجمل سميه، فاطمه والحسن ثوبك وانثر الورد بدروبك، بنت جدي وتاج راسي وافتخر في طيف ساسي بنت جدي وتاج راسي وافتخر في طيف اساسي، الله الله، نايف الورد بخدودك وبخارج منسب جدودك، فاطمه بنت جد حسنا ها غزيني فهي افساسها ساسن غريب من صاهم ما يخيب راسل يعيشو ذاكفا امجادهم تشهد وقفا راسل يعيشو ذاكفا امجادو هم تشهد وقفا ننجار وسطا وانتخا يبشر بهم طيف وسخا واللي ترده وانتده بس يقوم الله هزا اقبلي لجمال عروس واني يا سعدي كان كاملة الله هنا زينا الحنا كفوفك يذكر الله من يشوفك كاملة بأحلى وصوفك والنبي صلوا عليه هذه أبيات أمها له والجزء يهدي جزالة صغتها الاغلى سمية يسعدك رب البرية صغتها يسعدك رب البرية